أه سؤال الأخت بتقول زوجها بيعمل في فندق فيه خمور لكنه يعمل في الاستقبال يعمل في الاستقبال بعيدا عن تقديم الخمور والله يا أخي الأصل في عملك الحل الأصل في عمل هذا الرجل الذي يتعد عن الخمر لا يقدم الخمر ولا يحمل الخمر و و إلى آخره في الأصناف التسعة أو الصفات التسع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر فاصل عمله حلال ان شاء الله وان كنت اقول وانت في عملك وانت في عملك ما دام المكان فيه الخمر واحيانا والعذو لقد قد يكون يعني قد تقدم فيه الدعارة وقد يقدم فيه الزنا وانت في مكانك الذي انت فيه ابحث عن عمل اخر ولو براتب اقل وان صدقت الله صدقك واسأل الله ان يرزقني وياكم الحلال الطيب انه ولي ذلك والقادر عليه